Спортом старший інспектор відділу моніторингу та аналітичного забезпечення патрульної поліції Дмитро Бажин займається з дитинства. А от долати довгі дистанції почав рік тому. Для цього треба спеціальна підготовка. Чоловік говорить, тренується лише коли є гарний настрій. Це запорука його результатів. «Зміна харчування, тренування, короткі дистанції, довгі м'язи, щоб були не забиті». Дмитро з 2015 року працює у патрульній поліції. Разом з родиною його захоплення бігом підтримують і колеги. Вся сім'я підтримує. Від дідусів, бабусь до дружини, і матері, і батька всі, всі підтримують, тому їм вам велике дякую за те, що вони були Вимушені, можна так сказати, що я приділяю увагу стільки часу, багато тренуванням, і їм не міг приділити, тому це дуже дякую їм велике. Ті люди, які оточують, вони надихають і надають таку атмосферу, про яку можна займатися іншими справами. 14 жовтня Дмитро Бажин встановив рекорд України – подолав 44 кілометри десятьма біговими дистанціями бездоріжжям за сім годин. Мрія дитинства – пробігти острід Джарелгач від краю, де впадають дві затоки – Джарелгацька та Каркініцька, до Лазурного краю острова, нарешті здійснилася. Говорить, присвятив свій рекорд всім, хто захищає Україну на Сході. «Під час марафонських дистанцій відчуття у людини дуже різні і різноманітні, і... Вони, мов хвиля, приходять, уходять, тому були всі емоції, сльози були, радість була, гнів звичайно, але це характер, це загартовий характер. Знайомі є дуже багато, які там були, які зараз там знаходяться, але окремо виділяти не хочу, бо це для всіх і для кожного окремо. Паралельно Дмитро з командою підтримки зібрали сміття на острові. Вийшло близько 7 кілограмів. Зараз у планах відновлення після рекорду та постановка нових цілей – подолати більшу дистанцію. Тетяна Макушева, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.